السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لي ساندويتش اللي كي كيجيو الفطور ديال الصباح اولا حتى العشاء كيكونوا كي صحيين ساهلين بمنافع كثيره نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم ومشوا مباشره للطريقه ديال التحضير كناخذوا واحد المقلاة اللي كنكون واضعينها على واحد النار اللي تكون متوسطه كنوضعو فيها القليل من زيت الزيتون ولا كانش عندكم زيت الزيتون كتعوضوها بالزيت العاديه اولا الزيت النباتيه كتحاولو أنكو تمسحو المقلاة جيدا بزيت الزيتون يعني باش تفرقو هذيك الزيت هنا كنضيفو البيض على هالطريقة الطريقة وبالنسبة للعدد ديال البيض كيبقى على حساب عدد الأسرة كنضيفو كذلك القليل من الملح وكنخليو البيض ديالنا حتى ينضج كيف مشيتو معايا هنا البيض راه وجد حاولت انني منطيبوش بزاف ودبا غادي نقطعو على اربعه قطع بالنسبه لهاد المرحله كتحتاجوا لبان دومي من الاحسن يكون لو كومبلي اولا الكامل اللي غادي تحتاجوا معه واحد الصلصه كاين بزاف ديال الانواع ديال لي صوص ديروا اي حاجه او الفرماج اولا اللي بغيتو يعني الفرماج ديال الدهن نضيف كذلك واحد القطعه نتاع البيض وكتبقى هنايا الطريقه على حسب الاختيار ديال كل واحد انا هنا حاولت انني نشارك معكم هاد النوعيه ديال الساندويشات بلي زيبيناغ باش انكم تستغلوهم وما كتقاش ديروهم غير بطريقه واحده كنضيف له كذلك فرماج بالنسبه هنا النوعيه ديال الفرماج انا استعملت هنا الفرماج اللي ناشف اولا الفيو قديم اللي ما فيهش دهنيات بزاف غادي نزيد واحد لا كونتيتي واحد القليل من اولا على حسب الرغبه نتاع زيبينا على هذا الشكل <متحدث> كتديفوا القليل من الفرماج كيبقى على حسب الرغبه <متحدث> كانديفوا كذلك واحد القطعه واحده اخرى نتاع البيض وكتكون كيف ما قلت لكم ترتيب على حسب الاختيار ديالكم واخر مرحله غادي نضيف القطعه الثانيه اولا اخر قطعه تاع لي هنا بطبيعة الحال كناخد واحد الآلة ديال بانيني اللي غادي نوضعو السندويشات ديالنا حتى يوجدو لنا يعني غادي تبرساو وغادي نشوفو النتيجة من بعد كانوا هادو هما لي ساندويتش بعد ما وجدوه واحد لي ساندويتش اللي هما مقرمشين غادي نشارك معكم النتيجه ديالهم بعد ما نقطعهم كيفما هنا هنايا معايا واحد لي ساندويتش اللي كيجي مقرمشين ساهلين في التحضير سريعين في التحضير غنيين بالالياف غنيين بالبروتين ديال البيض وكذلك الالياف نتاع لي وغيش يعني فيهم بزاف ديال المنافع لا بالنسبة الناس اللي كدير ريجيم وبلا مجهود كذلك بالنسبة الناس اللي كدير ريجيم وبالنسبة الفطور ديال الصباح اللي وخما كيديرش الريجيم ويبغي كل حاجة صحية بتنسوش تديروا لي لايك الفيديو الا عجبكم والاشتراك في القناة اللي عجبكم المحتوى تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم نتمنى انه يكون نال اعجاب ديالكم هنا تقدروا ترفقهم بواحد السلسة وقليل من الجبن أو لا تقدروا تقدمهم حتى ككيجو رائعين كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم وكان هذا هو آخر جزء من هذا الفيديو لقاؤنا يتجدد إن شاء الله مع فيديو جديد أفكار جديدة ووصفة جديدة وشهية طيبة